Yeah, kalau dulu aku ataupun korang mesti pernah tengok cerita Apokalito ni, cerita ni keluar masa tahun 2006 dulu dan benda ni yang aku nak bagi tahu adalah movie tu, cerita tu, semua benda yang dia tunjuk tu benda betul dengan segala macam tangkap orang lah, korban cabut, jantung orang lah, semua benda tu real pernah jadi masa dulu so, untuk video kali ni aku nak ceritakan situasi sebenar apa yang berlaku ketika tu zaman tu, macam dalam cerita Apokalipto tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. May to just create content. Make your smile. Okey, cerita dia. Situasi yang macam dalam movie Apokalipto tu sebenarnya berlaku di Mexico Masa abad ke tiga belas sehinggalah abad ke lima belas macam tu. Oleh suku Aztec dekat sana, Mexico tu. Mereka dekat sini berkepercayaan politizm. Ada banyak dewa-dewi macam tu. Banyak Tuhan. Politizm ni bukan percaya ahli politik. Tu tu lain. Tu politikus untuk dia punya nak menghargai semua Dewa Dewi mereka semua ni pengorbanan manusia yang hidup-hidup perlu dilakukan setiap tahun dalam tamadun Aztec ni ikutkan sumber daripada sejarawan Spanyol iaitu Diego Duran, seramai 250,000 orang akan dikorbankan dalam masa hanya satu tahun je dekat seluruh Mexico sana yang paling banyak masa perasmian templo mayor pada tahun 1487 Other nearby Mesoamerican cultures had their own theories. One associated the site with the feathered serpent god, Quetzalcoatl, who was said to have come from Venus. It was the Aztecs who gave the place its name, Teotihuacan, City of the Gods. masa nak rasminya piramid terbesar diorang ni seramai 84,000 orang telah dikorbankan hidup-hidup dalam masa hanya empat hari je ni anggaran sejarawan je lah mungkin betul mungkin tak tapi dah anggaran banyak tu memang banyaklah diorang ni korbankan manusia apa semua ni so yang sedihnya dekat sini adalah kebanyakan orang yang dipaksa melakukan korban ni adalah orang yang dalam tawanan perang mana-mana musuh yang yang kalah dalam perang akan dijadikan bahan korban untuk dewa mereka ni benda ni, upacara korban apa semua ni termasuklah golongan penjenayah yang sukarela pun ada dan termasuklah golongan kanak-kanak kalau dalam bab kanak-kanak budak-budak kecil apa semua ni mereka percaya air mata budak tersebut membolehkan dewa tilalok menurunkan hujan tak gila macam tu Tu tadi semua kalau yang jenis paksa-paksa Tapi ada juga yang sukarela nak buat benda ni Kerana mereka percaya Kalau buat pengorbanan macam ni Kena bunuh diri macam ni Benda tu macam satu penghormatan yang besar Kepada dewa mereka sendiri Kalau yang sukarela ni tampil dengan beraninya Mereka akan disorak dan dipuji Kalau dia pergi dengan keadaan yang takut Dia akan dimaki ramai-ramai Proses ataupun upacara macam ni dipanggil dengan nama Tok Skatel Masa diorang buat benda ni pula 5 hingga 22 bulan Mei Setiap tahun mereka akan buat benda-benda macam ni Kebiasaannya lah mangsa korban ni akan dibawa ke puncak piramid yang besar yang mereka buat tu dan lepas tu akan dibaringkan di atas batu korban seorang pendeta ni kemudiannya akan tusuk pisau dekat dada orang yang korban tu sampailah berdarah apa semua jantung yang duduk berdegup elok lagi ni akan dikeluarkan daripada badan orang tu hidup-hidup lepas tu jantung tersebut akan dijulang angkat tinggi-tinggi untuk bagi semua orang ramai tengok sebelum jantung tu yang berdegup lagi itu akan dihancurkan. Tubuh mayat korban ini pula akan ditolak jatuh turun dekat tangga piramid tu. Dan dekat bawah piramid tu pula akan ada tukang daging yang duduk tunggu dekat situ, dekat bawah tu. Sebelum dia akan memotong bahagian-bahagian mayat tersebut satu persatu. Pastu seterusnya mayat korban yang banyak ni kebiasaannya akan dipanggang dengan jagung. Daging yang siap dipanggang ni akan diberikan kepada pendeta golongan bangsawan dan kemudiannya akan diberikan kepada semua penduduk untuk makan tubuh mayat ni benda ni merupakan aksi cannibal makan orang yang paling banyak dalam sejarah this is a rendering of a human sacrifice being conducted by a 15th century aztec priest and if you're wondering whether the heart was still beating when they yanked it out of the victim's chest the answer is yes Tadi satu festival Kalau ikutkan sumber daripada laman word Latin American Study Ada juga satu lagi festival ni yang lebih dahsyat daripada ni Iaitu festival menyiap kulit lelaki Empat puluh hari sebelum tu lelaki ni akan dilayan macam Tuhan Macam dewa lah Lepas tu macam biasa masa hari perayaan tu Lelaki tersebut akan dibaringkan dekat atas batu Oleh lapan orang penyamar Tuhan yang pakai topeng apa sama tu dia akan bunuh mangsa korban ni dan tubuh mangsa ni akan disiat-siat macam binatang binatang yang salin kulit kulit yang siat dilapah ni akan diwarnakan dengan warna kuning nak suruh nampak macam warna emas macam tu kemudiannya kulit tersebut akan diberikan kepada pendeta pendeta yang akan pakai kulit tu Lepas tu orang tu akan keliling bandar dengan berpakaian kulit macam tu untuk dia kumpulkan hadiah dan titipan-titipan doa daripada orang-orang ramai. Tapi kalau rangka mayat tu pula mereka tak buang. Rangka mayat tersebut selalunya akan dijadikan peralatan rumah, alat muzik dan senjata. Kalau tengkorak kepala ni pula mereka akan tembuk dan pastu akan disusun cantik-cantik dekat atas satu rak tu banyak-banyak dekat situ. Ha, sebelum tu ada satu hidangan ni yang ada sampai sekarang ni dekat Mersiko tu iaitu dipanggil dengan nama Pozol dia macam sup yang asalnya dibuat guna peha manusia cuma sekarang ni mereka guna daging hinze untuk buat dia punya sup ni Selepas penjajah Spanyol dah larang guna pehu manusia Ha Asal muasal macam tu lah Apa berapa korang tentang suku Estek ni Boleh komen dekat bawah tu Sebenarnya ada banyak lagi benda yang ngeri Yang ganas yang pernah dilakukan oleh suku Estek ni Cuma benda ni tidak ditontonkan secara umum Yang macam cerita apokalipto tu Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ni Ok itu saja bersama aku ni Amir Assalamualaikum